Від хвороб серця, діабету, епілепсії. Безоплатні ліки отримали переселенці з Пологівського району. Сімейна лікарка Анна Дуб каже, акцію ініціювала громадська організація «Академія сімейної медицини» за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні. Призначення робиться і огляд сімейним лікарем, робиться рекомендації, оговорюється план лікування, ті можливості, які ми можемо надати, плюс ми маємо можливість вносити їхні всі ці дані, буде їх бачити сімейний лікар. За себе, за маму отримувала ліки, для залу, за подібної залози отримувала. Ну, нам подзвонили вчора, а перед цим я реєструвалася. Дуже не пам'ятаю. Запропонував, зареєстрував, дані внесли і дуже зручно. У мене син хворіє, хеліпсія мені вийшла, а зараз все. ліки в дорогу і ми не будемо. Анна Дуб каже, безоплатні ліки за допомогою мобільної бригади повезуть і людям у віддалені села області, де немає аптек.